Hej, jag heter Mia och jag jobbar på Akademiskt skrivcentrum på Uppsala Universitetsbibliotek. I den här filmen så tänkte jag prata lite om hur du ska göra punktuppställningar i dina akademiska texter. Det är ju ganska vanligt att vi i vardagen gör en del punktlistor och även i akademiska texter så gör vi punktuppställningar. Och det kan vara av lite olika orsaker, men framförallt om du vill göra saker överskådligt eller när du vill lyfta fram specifika saker eller när du vill förtydliga saker. Men frågan är ju när du ska göra punktuppställningar och inte återge det i din brödtext. Ja, men det finns några riktlinjer att följa och de ser ut så här. Du gör en punktuppställning när du vill framhäva viss information, när en mening innehåller långa uppräkningar eller när du vill förklara eller reda ut komplicerade sakförhållanden. Och det, allt det här handlar om är naturligtvis att underlätta läsningen. Om du bestämt dig för att du behöver göra en punktuppställning, då finns det lite riktlinjer att följa. Generellt så är det så att du måste vara noga med hur du konstruerar dina led i punktuppställningen så att de blir likartade. Och det här gäller både form och innehåll. Och dina punkter kan du formulera på lite olika sätt. Dina led i din punktuppställning kan till exempel vara fokuserade på ord eller fras, på en sats eller en eller flera meningar. Det beror ju på vad du har för syfte innehållsmässigt med din punktuppställning, men... Du måste vara noga med att du inte blanda de här sätten att skriva leden. Det vill säga du får inte blanda enstaka ord med fullständiga meningar utan du väljer ett av de här sätten att formulera dig på i din punktuppställning. Och om du då ska göra en punktuppställning med korta led, ja, varje led har då liten bokstav. Det kan se ut så här. I första hand kan du söka svar genom att Läsa din kurslitteratur, besöka ditt närmaste bibliotek, prata med en studiekamrat. Och du ser att det finns inga kommatecken. Vi använder inte och eller samt och punkten, ja den kommer i slutet. Ska du använda en punktuppställning med fullständiga meningar i varje led, ja då måste varje led ha stor bokstav och avslutas med punkt. Då kan det se ut så här. Du ser varje led har stor bokstav och det slutar med punkt. Sen ska du markera tydligt i din text att du har gjort en punktuppställning. Och det gör du genom att du har blankrad ovanför och under och din punktuppställning har indrag så den skiljer sig från den övriga texten. Sen är ju frågan om du ska använda kolon eller inte. Alltså ska det se ut så här eller ska det se ut så här? Och här är det din meningsstruktur som avgör. Har du skapat en meningsstruktur som är en språkligt självständig sats, ja då blir det kolon. Men är det inte en självständig sats, ja då blir det inte kolon. Så det beror helt på hur du har byggt upp din meningsstruktur. Dina led kan markeras på lite olika sätt. Du kan använda punkt, tanksträck, bokstäver och då är det gemena bokstäver vi använder, alltså små bokstäver eller siffror. Och när det gäller siffror kan det se ut så här att du har 1 2 3 och så har du alltid en punkt efter. Bokstäver har du en slutparentes efter. Vill du hänvisa till din punktuppställning i vidare i din brödtext så är det 1 2 3 eller ABC som är det som går att använda för det går inte att hänvisa tillbaka till punkter eller tanksträck. Så vill du kommentera dina punkter så använder du något av de här två. Du kan också använda båda de här. Om du till exempel har ett första led med siffror och så vill du under trian här även tala om att det finns fler punkter under en specifik punkt så kan du då blanda eh, siffror och gemena bokstäver. Och du kan hänvisa till både siffror eller bokstäver vidare i din text om du vill kommentera det som står i punktuppställningen. Så, överväg när du ska använda punktuppställning. Se till att du konstruerar dem likartat. formella och skiljetecken måste du följa, så som vi har gått igenom i den här filmen. Och se till att använda punktuppställning för att öka på läsvänligheten av din text. Så har du gjort punktuppställningar, Om ja gå in och titta hur de ser ut helt enkelt. Och åtgärda det som möjligen behöver åtgärdas. Men det får jag tacka så jättemycket för mig. Och så får jag önska dig lycka till med ditt akademiska skrivande. Hej då!